Supporta. Ело. Педешко като се пира кя като свиня. Заварих нашите то Vai, vai, vai. телефони. Така да ви се представя. Аз съм господин Стоичков. Чувам зарчета. Приверете веднага таблата там. Казах... Ти как се казваш? Лили казвам. Лили... Привери таблата и седни на стола нормално, ако Лили, чули ми показаха? Седнах. Прибери таблата и заповядай да изтриеш дъската. Не мърси. Бръсник ли каза. Не мърси. Ще излезеш ли да изтриеш дъската? Не. Нямам желание. Добре. Значи получаваш двойка. Е, се, се, се. Как се казваш? За какво е я двойка не сте ме изпитвали? Добре, колко позиционни изомера има хекса, хлор, цикло, хексана? Колко позиционни изомера има хекса, хлор, цикло, хексана? Бе, да стига най-чесно, това не сме го учили да. Получаваш двойка. Лили, трите имена. Лили, Антонова, Кирова. Добре, ние. Получаваш тройка. За това, че си знаеш добре имената. Две шестици, мисля. Така, заради вашата ученичка Лили, всички да изварят по един лист. <постави> <постави> Силе, ти си воин. Ти. Слагаш своята воля, всеки миг, всяка минута, всеки ден и си над тях ти си създаден за това, имаш силата за това, контролираш ги. Контролираш всичко около себе си. Всеки ден ти се справиш с всяка ситуация, ти слагаш ред. Хаос, ти си войн. Ти си воин. Няма да бъдеш причупен. Никога. Няма да бъдеш изнудван. Никога. Контролираш ги. Контролираш всичко около себе си. Пълен контрол. Всичко. Добре, ще се на... Около теб. Господин Стейк! Чакайте малко. Гледайте се. Аз ще се притеснявам, претесняв... че може би няма да завърша при вас, когато да завършваме. За това не се притесняваш да пусни колата диплома... Не, защото ще кандидатвам, моля ви се. Има ще... юнуарска поправителна сесия там, ще се виждаш. Е... от колата химията, ти ви ти Нека да измислим нещо. Що? Ще се махнеш ли? Моля ви. Стойчко... Частни уроци не давам, си от колата. Господин Стуйшков, присъствай глупаци се моля да ви, да се разбереш Аз като бели хора бихте така. А, а моля как ви, какви са всички неща в Абе, вижте как да ви се моля, стига глупаци, айде, моля ви. Защо сте такъв, когато господин Стуйшков, кога. Травейте. Искам да ви се извиня за тази сутрин, че ви казах, че сте педерас и така нататък. Не беше хубаво. Също аз ви харесвам. Вие сте готин преподавател. Професионалист и сте прав, като ни казвате, че трябва да се учим, че трябва... Свърши ли? Ай... Не пусни. Ключовете ли са паднали? Да не ги забравите? Не Неготник такъв! Колко пъти съм казвала? От 2 до 4 тишина! Искаш да ме дразниш? Какво ми мълчиш, а? Какво ми мълчиш, Дрислио? До цял ден хойкаш, оставил си ме тука да гния сама, същия си като баща си. Само, че той поне има благоприличието да умре. Mm, как на ракия. Пламенчо, пламенчо, моля ти се, дай ми водичка. Моля ти се, бе, бе, нали знаеш, бе, каква съм, бе, мами, извинявай много хубавото ми, момче, дай ми водичка, цял да е тук е всяк добра очажда, дай ми водичка, пламенчо, моля ти се. Казвай, убийца, крала такава. Ето Христов. Колко пъти е съм ви казвал да не се слагате обувките на стобището. Това са общите части. Види ли да още веднъж и ги изхвърля отвън? Не ме е къде е през пионката, знам, че си там. Пламен е ела тука! Защо не си ми казал, че имаш такава хубава годеница, а? Чая! А, чайчето е готово! Моето е безахар. Без без. Капия правя? М ами ще правиш. Капията е най-важното нещо в живота, от мен е да знаеш. А гледай. Гледай я, гледай я каква е хубава! Принцеса! Прекрасна! Прекрасна! Аз мислях, че никой няма да те вземе, ама ето на, лъгала съм се! Браво! Браво! Ще идваш при мене всяка седмица. Да си говорим, да ми кажеш как си, що си, да си пием чайчето, да си играем таблата. Чуваш ли? А пък, като са ужените, аз ще отида в дом, пламене, за който говорихме. Еми така да е. Няма да ви преча да си живеете. Боже, боже, колко съм щастлива. Синът ми ще се жени, Синът ми ще се жени. Разбран. Ще трябва да идваш да говориш на е за два часа си, всяка седмица. Нещичко. Да. Разбравя ме. Не ми си хили. А после, като влезе в дом, ще трябва да ходим двамата заедно. И така, докато си... ...си умре. Ако кога си умре? Когато да И ще пише три. Пет. Четири. Пет. И една втора. Не, четири една втора. Хайде да ме закараш до нас. Какво? Що? Нали си ми мъж? Годиник! чакаш нещо и тя се усети. Просто ще... Щ... направо... Ще си съб... Ще... Разбрали ме? Колана. Слагай колана. Стотията. Да те залива. Ти си воин. Не, бъл, го да е да го чуем. Пусни го да е. Аре, пусни го да го чуя да е. Пускай го, защото ще се кача горе, ще й кажа, че сме ударил. Твоето копие е достоинство. Твоята брадва е чест. Няма да бъдеш пречупен. Ти си воин. Ти си воин. Ти си воин. Еднъж, когато се прибрах пиян като синя, заварих нашето отре, съмнително, бомбе. Заварих нашето отре, съмнително, бомбе.